وهذاك أبو العرسان يعذب الخير دائماً مذكور دامه معانا دامه معانا حجم السعادة نعجز بوصفه هذا ترحيب أم العرسان وأخواتهم بطياب البخور والدلال والدلال مهيلة فاح ريح بهارها أم العرسان قدمت باقات ورود مع عطور وعبرت عن فرحة زايد مقدارها وعبرت عن فرحةٍ زايد مقدارها <تصفيق> يا مرحبا عد ما لحد فروق الخيان <تصفيق> يا مرحبا عند ما لحد الخيان في مزنةٍ تر ويا الصحراء بهمانها يا مرحبا في ضيوف من العرسان اغلى الغوان في مزنةٍ تر يا الصحراء ترحيب من ام نايف حي من قالها يا مرحبا يا ضيوف الحفل واحنا قضيت ليل زبال فرح تفرق عن امثالها غنن طرب وارقصن يا زاهيه الدلال على لحنها وشيلتها وموالها لعيونك يا ام نايف مبارك الاحتفال بن طيب ابو خالد مسندها على افعالها بنت الحسب والنساء ربت في حفله عيالها واحدفت شالها يا مرحبا عند ما ناحت بروقه الخيال يا مرحبا عند ما ناحت بروقه في مزنه تر ويا الصحراء بهمنا يا مرحبا في ضيوف من العرسان اغلى الغوال في مزنه تر ويا الصحراء بهمنا يا مرحبا باسم بنت الاصل عم وخال ترحيب من ام حي من قالها يا مرحبا يا ضيوف الحفل واحنا قطر بالليل تبال فرح تفرق عن امثالها غنى تضرب وارقصن يا زاهيه الدلال على لحنها وشيلتها وموالها <تصفيق> لعيونك يا ام نايف مباركه الاحتفال من طيب ابو خالد مسندها على فعالها بنت الحسب والنسب عقله كماله &gt;&gt; في حفلة عيونها واحذف انشالها ترقية, ترقية نقل وكتابة الكلمات العامة و